هي التنميه المستدامه. كنت عددت بعض بعض بعض الصور اللي كان ممكن نمشي نمشي نعرضها عليكم باش نحاول تكون يعني مقدمه للتراث أه، اللامادي بصفه عامه، فالمغرب والحمد لله حفظه الله سبحانه وتعالى بتراث لا جد جد متنوع وجد أه، يعني أه، أه موجود في وقت يعني متكامل بين جميع مناطق المملكه من الشمال الى الجنوب عندما نتحدث عن التراث اللامادي فنحن نحن نتحدث عن كل ما هو ثقافي بيئي انساني فني يعني هناك تنوع كبير جدا وهذا التنوع له علاقه كذلك مع مع الطبيعه الديموغرافيه للمملكه بين بين عربها وامازيغها ومسلميها ويعني الثقافه العبريه وغير ذلك والثقافه وال يعني الافريقي وغير ذلك من العوامل التي اثرت في بناء هذه هذا التراث اللامادي اللي جاء وتراكم منذ يعني عده عده يعني منذ عده عده قرون دونك هذا التراث اللامادي التراث اللامادي كذلك في جانب ديال راس مال اللامادي كذلك انا يعني موضوع لخطبه لخط ملكيه شهيره يعني اركز فيها جلالة الملك على أهمية رأس المال اللامادي، وكانت وكانت بداية لعدة تقارير وعدة عدة يعني مشاريع اهتمت بالتراث اللامادي عامة وبالرأس المال اللامادي بصفة خاصة. و يعني الآن عدد كبير من الدراسات تحاول أن تركز على رأس المال اللامادي بصفة خاصة باعتبار أن يعني تقسيم العالم الآن ما بقيناش كنقسموا العالم فقط دول نامية ودول متخلفة ودول سائرة في طريق النمو ودول متحضرة فقط على ما هو يعني يعني إنتاج اقتصادي صرف بل الجانب الآخر كذلك كل ما عنده علاقة مع التراث اللامادي ومع ومع رأس المال اللامادي أدخل في أو تم تم إدراجه في المؤشرات ديال ديال يعني ديال يعني التنميه فالمشكل الكبير اللي كان واللي ربما كيعانيوا منه عدد من الدول السائره في طريق النمو خاصه الدول الدول الافريقيه وهو اننا نعتمد فقط على الناتج الداخلي الخام في توزيع الدول وهذا وهذا وهذا اشكال كبير الناتج الداخلي الخام باعتباره مؤشر كمي آه لتروى المنتجة في دولة معينة خلال فترة معينة وهذا هو الإشكال هذاك هذاك البرودوي أنتريو الناتج الداخلي الخام اللي يو يو يعني يركز فقط على ما أنتج من الناحية المادية الصرفة يعني ما ينتجه آه آه الناسيج الاقتصادي في سنة معينة يجمع في آه مجاميع وكيعطينا الناتج الداخلي آه الخام مع, مع الأسف الشديد لا يأخذ بعين الاعتبار عدة عد عدة أمور منها آه منها آه يعني جودة حياة الناس فمثلا نحن اللي كنقولوا آه آه هناك إنتاج في مدينة طنجة هناك إنتاج في مدينة الدار البيضاء صحيح أن هناك إنتاج هناك تروات تحدث وتنتج لكن جودة حياة الناس هل أو هل ناخذ بعين الأصبار جوده ديال الحياه ديالهم؟ مع الاسف الشديد لا. قد ننتج لكن قد نلوث قد ننتج قد يكون لنا مصنع ينتج البطاريات وقد ينتج اطارات سيارات وغيرها وغيرها لكن هذا الانتاج يحدث ما يعني ما يسمى بذوك ليزيكستيرناليتي نيجاتيف، هذوك التبعات السلبيه. للإنتاج، مع الأسف الشديد في في في في مؤشر الناتج الداخلي الخام لا نأخذ بعين الاعتبار هذا يعني هذه التبعات، وهذا وهذا يشكل يعني وهذا يمكن نقول أنه من من من نقائص يعني مؤشر الناتج الداخلي الخام يعني أنه لا يأخذ بعين الاعتبار أثر الإنتاج على تراث بصفة عامة. قد قد, قد قد نحدث منطقه صناعيه في منطقه معينه، وهذه المنطقه الصناعيه غادي تكون سبب اننا نجيبو لها مصانع، ونجيب لها عمال، ونجيب لها ناس يخدموا، الى اخره، لكن هذه المنطقه الصناعيه قد يكون لها اثر على المنظومه البيئيه، هذه المنظومه البيئيه مع الاسف الشديد، الى الى ضيعناها يصعب بعد مرات اصلاحها. يصعب إصلاحها آه لأن المنظوم هذاك هذاك ليكو سيستم ديال آه اللي عنده علاقه مع مع البيئه ومع لا بيوديفيسيتي وغيرها يصعب يعني آه يعني آه إصلاحه وقد يتطلب الأمر أموال كبيره جدا وجهد كبير هي ربما لو كنا ربحناها مع هذوك المصانع وبالتالي عندما نعالج التنميه فقط من الجانب الكمي اعتمادا على الناتج الداخلي الخام واعتمادا على على ما هو على ما هو كمي وننسى الجوانب الاخرى فهذا مؤشر على ان التنميه ديالنا ما في الطريق الصحيح. بعض الدول فطنت الى هذا الامر، الان حاولت في الدول الاوروبيه مثلا حاولوا ان ان ان ان ان يدرجوا الجوانب البيئيه والاجتماعيه في جميع البرامج اللي كتقوم بها الجماعات والدول والشركات وغيره وغيره، وغادي نعود لهذا وغادي نرجعوا لهذا الامر يعني ربما في هذه في المداخله، فانا كنقول بانه المغرب كينتج تقريبا واحد 130 مليار دولار في العام. 130 مليار دولار في العام مبلغ يعني هو الناتج الداخلي الخام صحيح انه في تطور لكنه كيف ضعيف كيبقى ضعيف بالمقارنه مع ما يعني نتوفر عليه من امكانيات بشريه وطبيعيه وغيرها لكن حتى حتى هذا 130 مليار دولار في العام لا توزع توزيعا صحيحا وهذا كتر اشكال كبير بزاف يعني 130 ميه... ميه... ميه... ميه... مليار يعني كينف... كينف... في يعني كثر كاينه في كاينه في طنجه كاينه في الرباط كاينه في فاس كاينه في تمضربيده لكن نعم سوء التوزيع هناك هناك هناك اشكال كبير جدا وهذا آه يعني احنا مع... يعني احنا غادي نرجع ليه آه علاقته مع مع التراث اللامادي اذا آه الان غادي نشوفوا علاقه هذا التراث اللامادي وهذا الناتج يعني هذا دا الناتج الداخلي الخام وهاد سوء التوزيع العا سوء التوزيع اللي اثر على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي على الصعيد الدولي ربما بعض الاحصائيات كتقول بانه واحد 1% ديال الناس كياخذوا تقريبا 80% ديال الثروه واحد الارقام اللي هي رهيبه جدا جدا هناك هناك يعني هناك تكدس كبير للترواء عند واحد المجموعه ديال الناس عند فئه معينه عند واحد جهة معينه علاش؟ لان هما يعني سي مصطفى تكلم يعني طلب نمشيو نربطوه بالعولمه صحيح؟ لان العولمه في العمق ديالها شنو هي؟ هي انا كنسميها هي القولبه اننا كنحاولوا نحطوا واحد القالب قالب معين واحد ونصنعوا منه نفس نفس ن يعني نفس الشيء نفس السروال نفس الماكله نفس التفكير نفس الموسيقى نفس كنحطوا قالب واحد ونحاولوا نخرجوا منه آآ يعني آآ الملايين ديال ديال ديال ديال ديال ديال ديال النسخ نعم ديال النماذج ولا ديال النسخ فهذا علاش لانه البعد الاقتصادي حاضر انا ملي كننتج بكميه كثيره كيكون عندي التكاليف قليله كنباع بزاف وكنربح يعني, يعني, يعني بزاف ف ويوم... يوم يوم ثاني التالي... باش نوصل باش نوصل لهذا الهدف هذا هدف... خصني الغي كل ما عنده علاقه بالتعدد الثقافي ودوره اللامادي وكيديرو غيرهم انا ما عندي ما ندير بالجبليه لبس ليا الجلابه الجبليه فوازان ولا فشمط الشاويه خصني الجبلي فوازان يمشي لبس ليا تجيني وخصني الجبلي ما ما يبقاش ياخذ البيصارة، البيصارة كاع ما صالحالوش، خصو يبقى ياخذ الماكدو، يعني لأن أنا أنا أنا أنا في طرح هاد هاد هاد العولمة ما ما غنربحش مع الجبلي إلا كلا البيصارة، من البيصارة الفول ديالو، الزيت ديالو، الكمون ديالو، الزلافة ديالو، كلشي ديالو، المرابة ديالو، كلشي كلشي كل راه ديالو، وبالتالي ما ما غنربحش معاه،, معاه غربح. مع ما غنربح؟ غنربح مع ذاك لو جون اللي غادي يشدك لا وغادي وغيتقاتل مع والديه وغيشد مني غادي يشد 85 درهم ويمشي كيشري لهذيك الماغدو وياخذ واحد البيغامغ وغيتصور به ويحبوا يحطوه في السيلفي وياثر ليا على رجال ياثر ليا على واحد الشاب اخر اللي ت هو غيكون ديك لي مونسي باسون ديالو هذيك التحرر ديالو غادي يجي عن طريق استهلاك الماغدو وبالتالي كنديروا جوج تاع الامور كنقضيو على ديك على ديك على على هذاك الموروث الغذائي اللي هي البصارة كنقضي عليها قضاء قضاء قضاء قضاء مبرم ما يلقاش غير تقول لي عاد الناس شيء مقزز شيء شيء حاجه خايبه ما عيب عيب تقول يعني البصارة بينما هدفك هي كل هذاك الموروث كتعطيه قيمه في المجتمع كيولي عنده عنده واحد عنده واحد عنده واحد القوه كبيره بزاف دونك هنا هذه العولمه جات جات بيان سور هناك نقاش هل العولمه ايجابيه وسلبيه وكذا وكذا انا بغيت نشوف غير من هاي من هذا الجانب الثقافي ومن هذا الجانب ديال ديال اثر العولمه على الموروث اللامادي مثال بسيط بالبصاره لان انا ملي كنقول بصاره هذيك هذيك هذيك 20 درهم ولا هذيك 30 درهم لا لا راك صرفتيها باش تاكل داك الطاجين ديال ديال ديال, ديال, ديال فين غتمشي ليا تقريبا تما